Yeah. <laughs> أناقة العقل مستحيل أناقة العقل مزنة بنت سعود ناجحة بالجدارة بنت أبوها اللي تباغت بحضوره في وشاح العز وفي قبل فخارة رافع الراس وشامخ بسروره رافع الراس وشامخ وشام ألعب, العب العب العب وأمها في حفلة هافية فخورة شامخة صوب السماء إلا نجومه حصة اللي في استوديو أناقة العروس